بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين اكتشفت يعني ان اغلبنا عنده ازمه في انه يسمع صوت ربنا وكانه الموضوع ده ملوش يعني كانه عيب على الارثوذكس ان هم يسمعوا صوت ربنا وطبعاً طبعا دي حاجه تخوف لانه مش ممكن واحد يكمل دعوته كخادم وبالذات لو مكرس إلا لما يبقي صوت ربنا واضح في ودانه وفي ذهنه ويبقي ينقاد بصوت ربنا وبروح ربنا عشان كده عامل سلسله بنعمة ربنا هنبعتها لكم علي الواتساب ست مواضيع ازاي اسمع صوت ربنا أتمني إن انتوا تتابعوا السلسله دي و ويعني في رأيي لو أنت تبعتها كويس يمكن يترد على سؤال خطير ومهم طول حياتك صوت ربنا ده نسمعه ازاي سمتها قال لي طبعا أنا عارف ان أنتوا بتخافوا منه لأن في ناس بتقوله بطريقة مش مريحة أنا بتكلم عن المبدأ فعلا خطر مش كل صوت يبقى صوت ربنا لكن هل خطر انك تقول انا سمعت صوت ربنا لا مش خطر بس هنشوف بقى المحاذير والمعايير اللي تخليني اقول فعلا ربنا بيزقني في حاجه بيقول لي حاجه ولا انا ماشي ورا دماغي ماشي ورا تهيؤات الموضوع ده مهم صراحه الحياه المسيحيه مبنيه على فكره ان ربنا ابوك ربنا ابوك طب بدل ابوك مش لازم تسمعه لو تفتكروا صمويل النبي بدأ كطفل اتحط في الهيكل وهو طفل يعني مش فاهم حاجه. ام ندرته إنما ربنا حب يتعامل معاه شخصيًا فنادى عليه هو لأنه مش فاهم لسه مش عارف جري على أبونا فقال له روح يا ابني نام. لما جري تاني وثالث قال له لا بص قول قول ابتدى يعلمه بقى وده اللي أنا عاوز أعلمه لكم. تقول ايه عشان تميز صوت ربنا؟ قال له تكلم يا رب لان عبدك سامع. ومن من اللحظه دي ابتدى يعني العلاقه الخاصه اللي بين ربنا وبين صموير لما ربنا بيقول لادم اين انت مرب ادم سمعه. ده لما ربنا كلم قايين وقال له عند الباب خطيه رابضه قايين كان مميز صوت ربنا. لما ربنا قال لنوح أنا خلاص العالم لازم يخلص اعمل لنفسك فلك نوح كان سامع كويس لما ربنا قال لابراهيم اترك أهلك وعشيرتك ابراهيم كان سامع كويس خد ابنك حبيبك وحيدك اللي بتحب وقدمه لي محرقة كان سامع كويس أنا عارف تاني ان احنا بنخاف من الحتة دي عشان حوالينا ناس بتدعي كثيرا انها تسمع صوت ربنا لكن طبعا مش كل صوت صوت ربنا، الكتاب بيقول امتحنوا الأرواح، لكن ده ما يلغيش أبدا إن احنا كأولاد ربنا تعرف تسمع صوت ربنا. يعني وأنت بتصلي في القداس وفي وأنت بتصلي بحرارة وبانسحاق وباتضاع وبعدين افتكرت شخص ممكن يكون زعلان منك، خرجت بعد القداس تصلحو أو تحايله أنت ما اعتبرتش ده صوت ربنا؟ طبعا صوت ربنا. أو إنك أنت بعد فترة من الصلاة وحضور كورس الكرازة وبعدين لقيت في إلحاح جواك عاوز تخدم ربنا وعاوز تسيب كل حاجة عشان ربنا رفك موافق وكل ما تصلي تلاقي الفكرة شغلاك هو أنت ليه مش مصدق إن ده صوت ربنا؟ ليه تفضل تتشكك؟ لا عاوزين نتشكك في صوت ربنا الحقيقي ولا عاوزين نندفع وراء أي هاجس وأي إيحاء ونقول عليه صوت ربنا. ده اللي هنحاول نعمله في الكورس ده. ازاي نميز بجد ربنا بيقول ايه او بيشاور على ايه او بيزق في ايه وابقى واثق ومتاكد ان ده كلام فدي المقدمه النهارده في سلسله قال لي ذا لورد هاز سد تو مي عاوزين نمشي مع الموضوع بالنسبه لنا فمزمور اثنين مزمور اثنين ده مزمور مسياني مسياني يعني خاص بالمسيح و بيتقال فيه الآية المشهورة اللي بنستخدمها في عيد الميلاد وبنستخدمها في عيد القيامة اللي منكم ذاكر الطقس الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك. طبعا إحنا فاهمينها الآب بيكلم الابن لما ترجعوا لصلوات الكنيسة تلاقوا صلوة في صلوات المعمودية بيقولها الكاهن لكل طفل يقول له يا رب زي ما قلت لابنك الوحيد أنت ابني أنا اليوم ولدتك. قول دلوقتي لهذا الطفل أو المعمد أنت ابني أنا اليوم ولدك يبقى الرب قال لي صحيح تخص الابن من جهة أنه الابن الوحيد لكن هي قاعدة تخصنا كلنا كأولاد الله ربنا بيقول لي أنت ابني ولدتك يوم ما تعمت ولدتك من فوق لكن طالما أنت ابني هكلمك وتكلمني هيبقى بيني وبينك خط مفتوح ادخل مغدعك وقفل بابك وكلم ابوك كلم ابوك هيرد عليك يبقى بساطة الفكره بتاعت ربنا ابويا ولازم اسمعه عشان اتمتع بيك كاب وامشي صح زي ما هو عاوزني امشي دي فكره اساسيه ما ينفعش نفضل دايما خايفين من فكره ربنا بيزق او بيقول او لا مش للدرجات أم برضو اتقال كلمة جميلة الحقيقة حسيتها مناسبة جدا للموضوع خرافي تسمع صوتي لأنها تعرف صوتي تعرف صوته بصوا النص بيقول ايه لهذا يفتح البواب الخراف تسمع صوته يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته هو انت بتعرف صوت ربنا ولا لأ انت لو انا رنت لك وانا بكلمك كل يومين على الموبايل الحياة من غير ما تبص مثلا اهلا يا وديد احنا عارفين بعض من سنين وصوته معروف عندي فانا مش محتاج حتى اقول مين مين معايا لأ مين معايا ده لما يكون جديد علي فالخراف تسمع صوته يعني المفروض ان بطول عشرتك مع ربنا وده ابوك انك على طول بتعرف تميز ده صوت ربنا ده صوت عقلي ده صوت الناس ده وش جوايا لكن ده صوته لان انت عارف صوته وعارف هو عادة بيقول ايه كل ده هندرسه انك انت ازاي تميز صوته من ضمن الاصوات الكتيرة لان احنا لسه مبتدئين ما احناش بنقول احنا انبياء ولا رسل ولا قدسين لكن احنا برضو لازم نميز صوته الخراف تسمع صوته لانها تعرف صوته اما الغريب فلا تتبعه لانها لا تعرف صوت الغرباء. دي طبعا مفيده لما بتسمع صوت غريب صوت تعليم غريب بتقول لا مش صوته مش مريح الكلام ده ودي مشكله في الزمن ده ان خدام بيسمعوا تعليم غريبه بينبهروا يبقى مش عارفين صوته يبقى مش مميزين صوته اساسا كونك سمعت اي كلام حلو. فقلت الله كلام حب ده كلام ربنا لا حبيبي مش كلام ربنا لا في ايات بس مش كلام ربنا الشيطان بيقول ايات استنى شوي انت لو عارف صوته كويس كنت هتعرف تميز صوت الغريب من صوت الراعي فده اللي هندرسه برضو يعني ايه اميز صوت الراعي من ضمن الاصوات الغريب انا هبتدي من المقلوب بقى هقول ايه المشاكل اللي هتقابلها لو انا مش مميز صوت ربنا يعني لا يعني إيه المشاكل اللي بتخليني مميز صوت ربنا ليه مش بسمعه كويس ليه الموضوع بعيد عن ذهني ليه ساعات واحد يبقى جواه رغبة حلوة بس انا مش عارف من ربنا ولا لا طب ما هو من ربنا ولا لا مفروض تكون عارف لأنك انت مميز صوت أول سبب أساسي بيعطل تميز صوت الله هو صغر النفس الخوف لما الواحد يكون مستبعد ان ربنا يكلمه انا مين عشان يكلمني حبيب انت ابنه ايوه انت وحش وخاطئ وما فيكش حاجه عدله بس ابنه فطبيعي لازم يقول حتى يقول لك انا بحبك يقول لك انا معاك يقول ما تخافش يقول اي مش لازم يقول لك خليك مكرس يعني مش لازم لكن انت احيانا مستبعد ان الرساله تبقى شخصيه مستقترها ربنا يكلمك انت الله دعوتك باسمك أنت لي لا بيكلمك أنت طبعاً هو اللي قال له بطرس واللي قال له يا شاول واللي قال مرثا واللي قال مش كان بيكلمهم بيرسونالي ما دول كانوا بشر واللي قال لها يا مريم المجدلية ما كان بيتكلم على المستوى الشخصي فأنت ما تستبعدش بلاش تبقى خايف ونفسك صغيرة لدرجة تقول لا لا يبقى يقول لأبونا وأبونا يقول لي أنا موافقك ودي ليها مرة هنتكلم في دور الإرشاد في تمييز صوت الله بس لا وكمان انت ممكن يكلمك يكلمك ده مش معناه انك هتضيف تعليم للكنيسه ولا هتشوف رؤيه وحلم وتلخبط دماغنا نعم المعروف لا لا ده بيكلمك يعني ابوك وبيرد على سؤال او بيشجعك بكلمه او بيحذرك من موقف او بيشاور لك على خطوه مطلوبه طبعا وارد جدا ده مش بس وارد ده ده لازم ده لازم يحصل كده والا تبقى انت علاقتك مع ربنا فيه حاجة ناقصة إنك أنت مش بتسمع صوته. تاني مشكلة في تمييز صوت ربنا البر الذاتي. البر الذاتي معناه إيه؟ I'm fine. أنا كويس. أنا أحسن من أي حد. أنا بعمل كل اللي عليا. أنا بتناول، أنا بصوم، أنا بعترف، أنا بخدم. فأنا بصلي ومش في وضع أسمع صوته. ما أنا عارف. طول ما أنت عارف مش هتسمع. زي الفريسي اللي ظن أنه مبررا ده ما بيسمعش حاجة ده ما بيتردش عليه أساسا فالبر الذاتي اللي هو الإكستريم التاني بقى بتاع صغر النفس صغر النفس واحد واقع مستقطر أن ربنا يكلم مش مصدق روحه مش مصدق زي بوترس في لحظة يقول له لو كنت انت طب قول لي بالضبط ده مرني أن قاتي إلك من كتر ما هو مستكتر ان المسيح يكلمه، لا الاكستريم الثاني واحد زي اللي عاوز يقول له مش محتاجك تقول لي انا عارف انا هعمل ايه. في ناس كتيرة في الحياه الروحيه ماشيه بالطريقه دي، بيخدم ما بيلجاش ربنا في خدمته، استنى انت بس انا بعرف اتصرف، اوكي؟ طبعا ربنا مش هيتكلم او لو اتكلم ما حدش هيسمعه، اليهود كانوا كده. كان كبرياءهم برهم الذاتي مش سامح لهم يسمعوا صوت ربنا. فهو بيتكلم بس ما حدش سامعه. مشكلة أخرى في تمييز صوت الله إنه أحياناً تبقى في رسائل صريحة ضد تعاليم المسيح، يعني إيه؟ يعني ربنا دايماً في تعليمه بيشجعنا على التوبة، بيشجعنا على الخوف المقدس، بيشجعنا على التواضع، بيشجعنا على الحب. اللي يقرأ الإنجيل كويس ويذاكره دي دايماً رسائل ربنا. بيشجعنا بيحبنا لكن بيحذرنا لو الرسائل اللي بتجي لك كلها من النوع بتاع انت عشرة على عشرة انت عداك العيب انت انت خلصت لا لا ده مش صوت ربنا دي تعاليم غريبه ده صوت غريب ولو انت خروف متربي في الكنيسه مش هتسمع الصوت هتخاف منه الخراف تعرف صوتها ولا تعرف صوت الغريب مشكله اخرى في تامين صوت الله عدم وضوح الرسالة، ساعات تبقى متشكك هو يقصد كده ولا يقصد كده؟ تفضل فترة كده إيه قلقان. طبعًا التشكك ده معناه معلش أنت في وش في الموبايل بتاعك في ودهنك. دماغك مدهوشة شوية عشان كده مش عارف تسمع صوته. كبريائك عالي شوية فالصوت بعيد. أو حاجة من اللي قلناها قبل كده خايف زيادة فمش راضي تصدق إنه بيقولك خذ الخطوة دي استبعدها مستكترها التردد والتشكك كتير قوي بيبقوا مترددين في حياتهم الروحية بحجة إن أنا مش متأكد ربنا عاوزني في السكة ولا لا انما ابائنا القديسين كلهم كان الصوت صريح تصوروا بيبقى واحد رايح الدير زمان يعملوا بمنتهى الجفاء يسيبوه على الباب يومين ثلاثة ان شاء الله يموت في البرد ما عندناش وهو من كتر قناعته ان ربنا دعاه للسكه دي يفضل نايم على باب الدير. مُصر متأكد انها دعوته. مش هيطلع بره دي. القديس بولس تعرض مئات المرات من التشكيك في دعوته. لا مجنون، لا خط خطوه غلط، نما كان قوي قوي في الحته دي. قال انا رسول لا من انسان ولا من الناس. دي دعوة صريحة جواه، مستقرة جواه. حتى لما كان في مقاومات كتيرة ما سابش نفسه للشك. تمييز صوت ربنا ساعات يتعرض للغرض الشخصي أو للهوى، يعني إيه؟ خدمة معينة عجبك فتقول أنا عاوزها، وما يكونش ده صوت ربنا، أصلها عجبك أصل فيها حبايبك، أصل فيها مجد باطل، أصل فيها بريق من نوع معين. أصل لاقي فيها نفسك زيادة، بولس كان كده فترة، كان عاجبه قوي خدمة اليهود، أصله حاسس إنه كواليفايد، مذاكر عهد قديم، فبالنسبة له دي أسهل قوي من الأمم، الأمم في كتير قوي سابقينه في الفلسفة، اليهود هو توب، فلو قعد مع يهود عنده ثقة بنفسه، هعرف أجيبهم يعني، لكن مع فلاسفة أنا تلميذه دول ذا ودي اللي قالها انا في كرونسوس كنت مرعوب عمره ما اترعب قدام يهود فمين ليه لان كان في بعد شخصي هنا فكان مستهوي خدمه اليهود بس لا انا مش عاوزك ليه اليهود وصوته كان واضح وصريح وغير اتجاه وحود على الامم وكمل مع امم ما كانش في في هواه ما كانش مزاجه ما كانتش رغبته بس عمل الشغل الرائع اللي كلنا عارفينه أن القديس بولس كاروز الأمم في الوقت مزاجك في إيه؟ مزاجي كان يهود إحساسك أنك تنفع في إيه؟ أنفع قوي في الحتة دي لما انفعت الحتة اللي كنت فاكر نفسك تنفع فيها اليهود كان عاوزين يموتوك ومحدش معبارك والحتة اللي انت شايف نفسك ما كنتش تنفع فيها هي اللي عمالة تمشي زي النار ومن بلد لبلد عمالة الحكاية تفتح معاك عاوز اديكم امثله من الكتاب عن ناس زينا كان ربنا بيكلمهم بيرسونالي بس ما كانوش سامعينه اللي هي ماساه عدم استماع صوت الله اللي هي واضح انها مشكله عامه فينا ان احنا مش بنسمع صوت ربنا كويس شخصيه زي مريم المجدليه في احداث القيامه هل ربنا ما كلمهاش؟ حياة مريم المجدليه شافت المسيح الصبح بدري، يوم الاحد بدري مع المريمات ولمست رجليه وفرحت به وبعدين راحت للتلاميذ تبشرهم قلبوا دماغة 180 درجة قالوا لها لا ما قامش وانتي بتهلوسي خلي بالكم صوت مين كان أعلى صوت التلاميذ المجدلية رجعت عند القبر مقتنعة تماما باللي قالوا التلاميذ وشطبة تماما اللي شافته وسمعته ايه ده لهذه الدرجه ممكن أو ممكن يحصل كده ان ربنا يقول لك حاجه وانت بتصلي وفي القداس ومع اب اعترافك وفي الاحداث اللي بتحصل وبعدين تقعد مع شويه ناس تكش وتقول لا طبعا اكيد هما بيفهموا اكيد انا غلطان اكيد انا مجنون ليه ابني بتعمل فروحه كده اتصطب على صوت ربنا واتصطب على الدعوه واتصطب على الكلام الواضح ده كمنك قعدت مع ناس قالوا لا انت غلطان أما المسيح لها تاني وهنا يعني عاتبها بقى قال لها يا مريم يعني يا مريم مالكيش حق ليه تمشي وراهم وما تمشيش ورايا؟ طب انت شفتيني وسمعتيني ولمستيني وقايل لك قبلها ان انا هقوم وفرحتك وكنت فرحانه ومصدقه ايه اللي كبسك كده؟ ايه اللي بدل كده؟ ده بيحصل معانا واحنا بنسمع صوت ربنا ساعات كلام الناس يلخبطنا ساعات نقص صوت الناس بنعمل له حساب بزياده يا جماعة الناس بتمشي والناس دول شوية تراب في الآخر ليه صوت ربنا يبقى أقل قيمة من صوت الناس؟ ليه صوت المنطق يبقى أعلى من صوت الحق كله؟ ليه تتصور إنه إنه منهم ناس يعني مهمين يبقى هم صح والحتة الشخصية اللي بينك وبين ربنا والإحساس الواضح اللي كان جواك بتكدب نفسك ليه؟ ليه مش راضي تصدق نفسك؟ شخصية اخرى زي بطرس بطرس سمع من المسيح كذا مرة حاسب يا بطرس هتقع يا بطرس الشيطان عينه منك يا بطرس انت بالذات هتنكرني ثلاث مرات يا بطرس كفاية قلت انا الاعظم يا سي بطرس ما خدش باله يقدر بطرس يقول ما قاليش ما سمعتوش انت سمعتو كتير لكن هو ما انتبهش عارفين ليه البرائد اللي جوه بطرس احساسه انا ما اعش الوعى دي مش انا اللي اعمل كده انا سيد الرجال انا مش جبان بطبعي لا لا لا ده كلام مستبعد أوكي. يبقى المسيح كان بيتكلم وعلى المستوى الشخصي وقال له سمعان سمعان كلام very personal الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من اجلك كي لا يفنى ايمانك ولا كأنه بيسمع عشاك يا رب لا يكون لك هذا. يا ابني أنا بقول لك أنت هتنكرني. يبقى ربنا بيتكلم يا أحبائي وكلام صريح وهنا كان في تحذير شديد بس مش راضي يسمع سيمبلي لأنه استبعد اللي بيتقال لأنه عنده ثقة غاشة في نفسه فوقع على رقبته. بعدها اتعلم الأدب وبقى يجري يصلي في كل صغيرة وكبيرة وعرف أنه ما يصدقش قنعته بنفسه ما يصدقش دماغه لا يصدق ربنا شخصيه اخرى زي قايين تستغربوا ان قايين كان سامع صوت ربنا بشكل صريح تستغربوا لما قايين اتغاظ ان ربنا قبل ذبيحه هابيل يقول الكتاب قال الرب لقايين لماذا سقط وجهك يعني ليه باصص في الأرض ليه الدايئت إن أحسنت أفلا رفع يعني يلا صلح, صلح وما فيش مشكلة وبعدين كملها له قال له يا قيين في حاجة خطيرة دخل عليك عند الباب خطيه رابضة إليك استياقها ولكنك تسود عليها يعني لو سبت الشعور ده جواك هيوصلك لمصيبة قايين ما سمعش ولا حاجة. ما سمعش إن أحسنت فما راحش يعمل ذبيحة أحسن. وما سمعش حاسد من الحيوان الرابض المفترس اللي داخل على قلبك الكراهية اللي ما هتملى قلبك ما سمعش. وبعد أيام قتل هابيل. يقدر قايين يقول ما أنا ما سمعتش صوته، لا صدقة واضح. هو مش عاوز يسمع. ليه؟ لأنه هو في فكرة شغلان. في كراهية مالية قلبه. في غضب داخلي. صوته عالي جداً فصوت ربنا باهت ضعيف خلي بالكو انا بتكلم عن خبرات شخصية عشان ساعات تسمع وعزة تحس الكلام داخل على قلبك بعد ساعة تشطب على الكلام ولا كأنك سمعت الوعزة ولا تأثرت وانت بتصلي يجيلك احساس حلو ومع فكرة واضحة وتلغيها ليه يتلهيت يتشككت يترددت يقولك الكلام مش ليا يا طب ليه يا ابني؟ طب هيعمل ايه ربنا اكتر من كده؟ صدقوني ربنا بيتكلم وبيكلم كتير قوي وبيكلمنا من جوه ومن بره وبيحاصرنا احيانا بالكلام بس احنا مش بنسمع. الخراف تسمع صوته لانها تعرف صوته ولا تسمع صوت الغريب لانها لا تعرف صوت الغريب. لوط تقدروا تقولوا لوط ما سمعش صوت ربنا؟ لوت ربنا بعت له بدل الرساله رسايل سلوك ابراهيم معاه كان رساله عمك ابراهيم بيسيب ملايين ما عندوش مشكله بس عشان يحافظ على علاقته بيك ما استقبلش الرساله عمك ابراهيم بفضل الصحراء والغلب على انه يعيش في سدوم عشان يتمتع بربنا ما استقبلش الرساله جت حرب الامم اللي ضيعت سدوم وعاموره واللي انقذه ابونا ابراهيم ما فيش اوضح من كده رساله يبقى ابونا ابراهيم الفلاح اللي في الصحراء ده الراعي الغلبان ده اقوى من الخمس ملوك افهم بقى افهم روح عيش مع امك ما خلاص انت لسه هتقول هاجر ولا ما هاجرش ما هو ابونا ابراهيم هو ما يتسبش ابدا انما عادي يرجع ابونا ابراهيم للصحراء ولوط يرجع للخيبه بتاعته تاني، صادوم وعموره تاني، ما انت شفت فيها الموت، شفت فيها الذل، خسرت كل حاجه، وابراهيم اللي رجع لك الحاجه، ولا رساله داخله، لغايه ما جم اتنين ملائكه دخلوا عنده، وبرضه فضل يتلكع مش راضي يسمع الصوت، اتعلق بسدوم ومراته اتعلقت اكتر، وخسر كتير قوي الرجل ده، هل الرجل ده يقدر يقول ربنا ما قاليش؟ لا لا قال كتير قوي انا واقف على الباب واقرا ان سمع احد بس اللي يسمع الكلام ده بيحصل معانا كلنا ربنا بيخبط يوميا برسائل صريحه بتيجي بطرق متعدده وباشكال واضحه رسائل في حياتك الروحية رسائل في علاقاتك بالناس رسائل في ترتيب وقتك رسائل في قرارات لازم تاخدها رسائل تشجيع رسائل تعزية رسائل حب رسائل تحذير، رسائل تكويف رسائل متنوعة بس أنت أغلب الرسائل مزدهت عمال يعني لسته من الميزد كولز جايه من ربنا كده، حتى ما استعانتش في اخر اليوم تبص رن عليك كام مره. ما ما بصتش والمسجات اللي بتيجي منه مع انها بدليتها بتدليتها من غير ما تقراها. وبعدين تقول ما انا مش سامع وانت مش عاوز تسمع غالبا. شخصيه اخرى زي موسى في شبابه. موسى في شبابه ما كانش عاوز يسمع صوت ربنا، هو سامع صوت قلبه مش مش ربنا. هو تعاطف مع العبرانيين بس ما جاتلوش دعوه زي بقى واحد بالعكس يجي يقول لي انا هبقى كارث انا هتكرص انا هسيب شغلي ويشمر كمامه وكده وايه وداخل مندفع طب يا حبيبي ان طب كمل الكورس حتى لا ما انتوا يعني انتوا الكورسات دي بتاعتكم انتوا يعني سيبني ده انا اجيب لك العالم كله لربنا يا عم بالراحه شويه انت هتقتل لك قتيل في اول نص زي موسى النبي هتضيع الدنيا هنا ده صوت بالعكس هو داخل على الخدمه اه زي اللي راح للمسيح اقول له اتبعك اينما تمضي قال له لا لا لا استنى استنى استنى للثعالب اوجره ولطيور السماء اوكار ده انت جواك عشش عشش ثعابين وعشش ثعالب لا لا روح نظف قلبك الاول بينما واحد ثاني كان متردد قال له تعالى قال له طب ادفن ابويا قال له سيب سيب ابوك في حاله تعالى ورايا بالحاح يبقى اللي داخل بصدره بيقول انا انا همشي وراك و... قال له لا مش عاوزك مش جاهز يبقى مش كل واحد عنده رغبه اسمع صوت ربنا موسى كان عنده رغبه ينقذ شعبه ربنا فرمله قال له لا لا, لا انت تشتغل مع الغنم حاليا انا عاوزك مع الغنم وبعد سن ال80 تعالى بقى اشتغل مع اللي انت كان نفسك تشتغل معاه ساعتها قعد يقول له لا قال له لا هجيبك برضه عالي الكاهن عالي الكاهن نهايته وحشه بعيد عنكم بس عالي الكاهن جات له اصوات من ربنا كثير قام صامويل كان صوت تصوروا الطفل صامويل كان صوت تعرفين عارفين بعد ما ربنا جاب صامويل وكلمه صامويل كان صغير عالي الصبح قال له تعالى يا ولدي ربنا قال لك ايه فكسف. ما فيش حاجه ابونا لا يا حبيبي لازم تقول قال له ربنا بيقول انه زعلان منك قال له كده عشان انت سايب عيالك ملخبطين وقال له مش هيبقى لك كاهن تاني في العيله وهتموت متوحشه. قال له خلاص وربنا برضو اللي يحب يعمله يعمله. قبلها في واحد تاني جه انظر علي كاهن قبلها علي كاهن شاف الهيكل بيفضى والناس طفشت بسبب عماية عياله. علي كاهن شاف حاجات كتيره قوي وسمع رسائل كتيره قوي مش راضي يستقبل. ولادي ما اقدرش اكلمهم. يقدرش تتكلمه هيموت ومتوحشه وانت هتموت متوحشه ما تنطق ما ربنا عمال يبعت لك رسائل شد شويه اختشي شويه اذا ربنا بيتكلم برسائل صريحه شخصيه لان علي كان كان له رساله شخصيه نظف الهيكل شد على اولادك اطرد الكهنوت الفاسد مش عايز يسمع الصوت ده عاوز يفضل في الفورمه اللي هو فيها وخلاص مثل آخر شاول الملك هل شاول الملك ما جالوش صوت يقول له شاول انت ماشي غلط ده صمويل النبي مسكه مرة بهدله وما فيش أوضح من صمويل النبي كرجل الله قال له أنت فاكر ربنا يفرق مع الذبائح لما قال له انا وفرت الغنم للزبح للرب إلهك قال له ده كلام ده هل استماع أفضل من الزبيحة تضحك على مين يونسان ابنه قال له يا بابا انت ليه بتعمل كده داود بيحبك كان هيموت ابنه يبقى ربنا بيتكلم على فم صامويل وعلى فم يونسان وعلى فم الكهنه اللي وقفوا مره قالوا له داود اصدق واحد في رجالتك ذبحهم 80 واحد 85 عشان مش عاوز يسمع صوت ربنا هل شاول ما كانش بيسمع لا كان بيسمع بس مش عاوز يستقبل ومصر على سكه غلط أنا عاوز أوريكم أحبائي إن الكتاب المقدس مليان برسايل شخصية اللي استقبل منها وعاش بيها بقى قديس. واللي فضل يآوح ويتهرب ويزوغ ويألف رسايل مش في سكة مختلفة. فإحنا لازم نسمع صوت ربنا لأن إحنا ولاده. ولازم تبقى في رسايل واضحة في حياتنا. بس الرسايل الواضحة مش كل يوم بقرار يغير المسار. لا الرسائل الواضحة كل يوم بتوبة كل يوم بتعزية كل يوم بخطوة في العلاقة مع ربنا نفسه مش بالضرورة كل يوم بقرار مثل آخر داود الملك داود طول عمره بيسمع صوت ربنا وكان يقول له يعني يا رب كلامك حلو بحب كلامك وناموسك ينور كنور العينين وبعدين قالوا وقت طفى خالص أفل ما بقاش بيسمع صوت ربنا ما بقاش لما بطل يسمع صوت ربنا وقع في كل حاجة وحش وبدأ يحلل لنفسه ما أنا ملك من حقي وبعدين الناس بتموت في الحرب عادي وبعدين ما كل الناس بتغلط وأي حد عاوز يقول كلمة حقي يبعده في الوقت ده مش عاوز يسمع لغاية ما جاء له نساني النبي ونساني النبي شايفه ملخبط بقاله على الأقل تسع شهور لأن مراته كانت على وش ولادة اللي اتجوزها بعد الزنا فحكى له الحكاية حتى الحكاية الصريحة اللي تركب عليه رشق ما فهمهاش زي تبقى خطيه قدامك عملت دين صاحبها وهي أساسا فيك أضعاف ما فيه وانت عملت دينه من كتر ما انت بطلت تسمع صوت ربنا قال الراجل دا يموت صاحب المعزة الغني دا قال له انت الراجل انت هو الراجل وانت مش راضي تسمع بس اخيرا سمع ولما سمع تاب ولما تاب رجع تاني استعاد علاقته بربنا احبائي مفيش حياه روحيه حقيقيه وانت ما بتسمعش صوت من ربنا احنا احيانا من كتر الوعظ بقينا زي الايه زي اللي, اللي بيسمع موسيقى يعني مش بنميز رساله واضحه صريحه ليا لا وعظه يا بناخدها كمعلومات يا بناخدها تخدير ضمير قلت ايه؟ سمعت النهارده وعظ عملت في التشيك ليست علامه صح سمعت وعظة خدت منها ايه؟ طلعت منها بايه؟ سمعت فيها حاجه تخصك ولا ما سمعتش؟ لان هو ده اللي هيهم في الاخر في حياتك الروحيه. داود النبي في اخر ايامه جاله فكره ما سالش دي من ربنا ولا لا؟ نعد الجيش ما سالش ما كانتش من ربنا. يؤاب اللي مالوش في ربنا كتير قال له بلاش. لأنه يؤاب كان في اللحظة دي فاهم ربنا إنه داوود داخل على دور افتخار وأرقام وإحساس بالإيه؟ بالإنجاز. فقال له يعني ما معناه ربنا يزيد ويبارك. مش لازم نعد، ربنا ما قالش نعد. أصر وتربس وزعق في يؤاب اللي كان بيخاف منه قبل كده. وعلى آخر التعداد ده ربنا قال له تختار عقاب من ثلاثة ليه؟ عشان انت ماشي بدماغك مش ماشي على صوتي مع انه شكل الخطيئة مش كبير لكن لأنها مش صوت ربنا يونان النبي صار قول الله قول الرب إلى يونان اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة قول الرب خد أول مركب على فين؟ على طرشيش يا عم عاوز سماعة؟ نركب لك سماعة؟ ده حتى يونان وترشيش ما فيش ولا حرف مشترك تقريبا. يعني يونان تطلع كلمة قريبة ترشيش يعني. ازاي يعني؟ دي حاجة مختلفة خالص. وبعدين البحر يهيج ما بيسمعش. المركب بتغرق ما بيسمعش. البحارة بيصحوه ما بيسمعش. احكي حكايتك، قال لهم أنا عامل عاملة. أنا مزوغ. طب إيه يعني؟ انت راجل بتاع توبة رايح تقول لهم توبة طب قول لنفسك نفسك لا مش اقول توبة ارموني في البحر لهذه هذه الدرجة من العند مش راضي يسمع في الحوت سمع لما دخل جوه جوه في الحوت بدأ يسمع الصوت اللي جواه انا يا ابني بحبك انا مش عاوزك تهلك انا كنت ممكن ان تترمي في البحر مسافة خمس دقائق تغرق ونخلص بس انا جبت الحوت عشان ينقذك لان مش عاوزك تهلك عاوزك تنجح في رسالتك انا دعيك للخدمة بجد انا مصر ان يونان ينوا هتوب على ايديك انت اللي هتشتغل على دي حتى لو انت عنيد وفيك العبر خلاص، وفي صاحة ثلاثة صار قول الرب الى يونان مرتين اذهب الى نينوا المدينة العظيمة ونادي عليها المنادات التي انا اناديك بها احبائي احنا كل واحد فينا يونان، ساعات بتبقى في رسائل كتيرة شخصية بتعدي بنغطي بنغلوش بنهرب بنزوغ بنقاوح بنتفنن في تفسيرها وتطبيقها بطرق غير اللي ربنا عاوز. شاول الطرصوصي ما كانش اول صوت يجي له لما شاف المسيح. شاول الطرصوصي كان شايف اسطفانوس وشه منور. شايف اسطفانوس وهو بيموت بيقول انا شايف ابن الانسان عن يمين القوه. سيفه بيصلي من اجل اللي بيصلبوه. شايف المسيحيين مستحملين العذاب وفرحانين. يا اخي افهم بقى مش رضي كل دي كانت اصوات صريحه زي ما انت بتلاقي فقير شاكر وانت متذمر. وتلاقي خادم بحب بيموت نفسه في الخدمه وانت عمال تشكي من كل اللي حواليك. هو دي مش رسائل ولا ايه هو لازم يعني ربنا يظهر لك ظهور كده بنور تروح فيها ولا حاجة عشان تفهم حتى لو عمل كده يمكن ما تفهمش زي ما حصل مع شعب اسرائيل لكن ظهر المسيح له المجد وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخذ احد معاني ترفس مناخذ معناها انت هتفضل تعند على طول هو انت هتفضل ما بتسمعش عملي اكتر من اللي عملته معاك عشان دماغك تتعدل كم مره كلمتك عشان اقول لك اذا كنت بتحب ربنا انا ربنا تحب ربنا وتكرهني ازاي ما هم دول ناس ربنا اللي انت عمال تعذب فيهم فاخيرا ابتدى يتعدل واكتشف انه كان ماشي غلط خلونا احبائي لغايه يوم العنصره نرجع تاني للتدريب بتاع زمان نقوله بس بطريقه ثانيه يا رب عاوز اسمع صوتك. يا رب عاوز اسمع صوتك. نتلمس صوت ربنا. احنا لسه معانا بقول كذا حلقه في الموضوع ده. دي كانت مقدمه بس. لسه هنقول ازاي نسمع صوته ونتاكد ان هو صوته. هنوصل لك ان احنا نبقى متاكدين ان ده صوته مش صوتي ومش صوت الدنيا. عشان ساعتها لما الدنيا كلها تقول لك انت غلط ولا يهمك. لأنك مطمئن أنه صوت أريد أن لك لكن مبدئياً هنبتدي بتدريب يا رب سمعني صوتك يا رب أقلل الوش اللي في دماغي وفي حياتي عشان أستقبل الرسالة اللي جايه منك لأن لو ما سمعتكش أنا هلك لو ما لحقتش الكلام منك هينطبق علي اللي تقال لهم آذان يسمعون ولا يفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلص لإلهنا كل مجد وكرامة أبد الآبدين